Drveno korito djetinstva, Prazumno je drveno korito Kume djecu kupašo davno Zarobljene misli na to vrijeme Djet rasipa pogledom u dušu čeznutljivu Pjevicama su mraka rastače se Magični miri sjećanja I gori u šutni Svjedočim tome Nože se trza iz ljepočnica i drh taj srca pojačava. Dalke obzore magle suzene isplakane i zovu anđele dobrostive njemu vjeru da vrate.